Dobrý den, ahoj, zdravím z Hradecké náplavky, kam bychom vás chtěli 2. června pozvat na naši novou sportovní akci Hradecké sportovní hry. Můžete se těšit na čtyři sportovní turnaje, na turnaj ve streetbolu, poličním fotbalu, stolním fotbálku a petangu. Dále se můžete těšit na bohatý doprovodný program a Velký dětský den. Více informací o akci a registrace do turnajů na www.hradeckesportovníhry.cz